Vzdělávání nadálku je výzva. G Suite pro vzdělávání nám ho může ulehčit. Každá škola se teď může přemístit k vám domů díky G Suite pro vzdělávání. Bezplatné nástroje určené pro školy se postarají o sdílenou výuku. Spojuje učitelé a žáky v online prostředí. Začněte se vzděláváním nadálku. Navštivte growwithgoogle.cz lomeno pro školy a pomozte tak šířit vědomosti odkudkoliv.